Enemmän mä koen semmoista niin kuin myötätuntoa ja surua ehkä sitä kohtaan, että kun mä mietin itseäni lapsena, mm. että jos mä mietin ketä vaan lasta, joka on siinä tilanteessa, niin kyllä mua tulee sen puolesta tosi surullinen olo ja kyllä mä oon surullinen pikku puolesta. Hei, tervetuloa uuden videon pariin. Tätä malan täällä takan vai mikä toi on nuotion, nuotion äärellä iän kanssa. Ei nyt niinkään synkistelemässä, mutta mm. me aihe on ehkä vähän diipimpi tänään. Meillä on aite, silleen, vähän samankaltaiset tarinat, ja, ja niistä halutaan nyt puhua. Et on omakohtaista kokemusta siitä, kun läheinen tai tässä tapauksessa vanhempi juo liikaa. Mun toinen vanhempi on ollut alkoholisti oikeastaan. Siitä saakka, kun mä itse muistan, niin hän on ollut ihan juonut aika paljonkin. ja sit ajoittain kuitenkin ihan siis käynyt töissä. Hän selvä ihan niin selväpäisiäkin jaksoja, mutta kuitenkin aika paljon myös juonut. Ja tosiaan jotenkin se alkoholismi on varjostanut sitä, Omaa lapsuutta ja koko sitä, voisi sanoa, että perhe-elämää kyllä aina. Yksi-vuotiaana vanhemmat eros ja sitä sitten ne teki semmoisen systeemin, että mä olin joka toinen viikonloppu, olin toisen luona ja, ja, ja sitten muut ajat niin tässä tätä toimivammassa systeemissä. Et siinä mielessä niin mulla on aika vaikea puhua näistä, koska mä olin aika pikkunen ja sitten kun tulin vanhemmaksi, niin mulla on ollut aina iso, niin sisarukset, jotka on ollut siinä suojelemassa ja auttamassa. Munkin vanhemmat on eronnut silloin, kun mä oon ollut ehkä yksivuotias, että sinänsä sama. Mutta hmm. mulla taas on ollut silleen, että mä oon ollut tämän mun, niin alkoholisti vanhemman kanssa. Sinänsä mulla ei ole ollut sellaista niin sulla, että saat oot päässyt vielä pois niin tavallaan siitä. Joo. Joka toinen viikko tavallaan normaalia ja tavallista perheelämää. Mutta toisaalta meillä on myös yhteisiä kokemuksia ja ehkä niitä tunteita. Tuleeko mieleen jotain semmoista, niinku, mikä edelleen vähän satuttaa, jos ajattelet? No, semmoinen niinku, tosi hämärä muisto tulee mieleen, kun olen ollut siis alle kouluikäinen ja mä herännyt johonkin painajaiseen yöllä ja sitten mä lähtenyt itkien hakemaan vanhemman turvaa ja sitten se, sen, kun oonkin ollut tyhjä ja sit etsinyt koko asunnon ja siellä ei ole ketään. Että on todennäköisesti lähtenyt juomaan, et tiedä sitä. Et mä muistan, että se oli tosi pelottavaa ja en mä nyt tiedä, oliko mä vaarassa siinä, mutta kyllähän se nyt se kokemus oli tosi semmoinen, että mä vieläkin muistan sen pelon ja kehohan muistaa sen. No, varmasti kans vasta niinku jälkikäteen, että sekin häippäili se ei ja palasi sitten joskus aamulla. Ja, ja. ja sitten just ne oli ne, ne seuraavat päivät, ne niin mä muistan, että me katottiin ihan, ihan sikamyöhää telkkari ja sieltä tuli niinku vaikka mitä, sillä meillä oli kaikki maailman kanavat, Cartoon Networkit ja muut, niin sitten katseltiin niitä niin kuin ihan iltapäivää asti, kun, kun tätä siellä sitten nukuttiin siellä kotona. Panettiin mm. doraan. Mm. Ja sitten mäkkiä. ja Mäkkiä oli hyvä juttu <laughs> <Sen> mielestä. <laughs> ikinä ei voinut luottaa, että jos vanhempi sanoo, että lähdetään vaikka huomenna linsille tai mm. pidetään Joo. kiva viikonloppu yhdessä, niin sä et voi ikinä olla varma siitä, että pitääkö se sana. Niin ehkä ne pettymykset sitten siinä vaiheessa, kun oli teini-ikäinen, niin alkoi olla jo niin. Niin kun sen jälkeen oli jo niin vähän katkera ehkä, mm. katkeruus on se sama. Mutta... Joo, on nyt on vaan sairasta, että, mm. <laughs> että koko ajan luvataan erilaisia asioita ja mikä ei ikinä onnistu, kun toisella on darra tai mm. kännypää tai mitä muuta. Et, et, se ei ole cool, mutta mulla on tota ihan, ihan sama, sama kokemus. Ja, ja sit, nyt kun on itse isäni, mä oon ottanut ihan tietoisesti sellaisen valinnan, että mä koitan luvata mahdollisimman vähän asioita ja jos mä lupaan, niin mä teen kaiken, että se, se, tota, se pitää se lupaus. Mulla on ehkä se, että, että mulle se on niin tärkeää ne teot, että mä oon saanut niin paljon tyhjiä sanoja tavallaan siltä vanhemmalta, ja Joo. just tätä, että rakastan sua eniten ja olet mulle tärkein. Mm. Jos se ei näy siinä käytöksessä, niin, niin mulla on nykyään jotenkin ihan semmoinen elämän filosofia kyllä, että mä haluan mun teoilla osoittaa sen välittämisen ja rakkauden ja Joo. näin. Aina kun mä teen sen, niin mä mu muistelen noita vanhoja asioita, että ne tulee kyllä, kyllä aika usein mielessä. Noista vaara vaaratilanteista vielä. vielä oli semmoinen, semmoinen kanssa, mikä tulee usein mieleen, kun tuota, mä ajeltiin paljon saaristossa, niin, niin tuota, veneellä. Se osas ajaa niinku vaikka, vaikka missä tilassa, niin osasi ne, ne, tota, ne vesialueet, että oli niinku ihan pienestä saakka, niin siellä. Sille niin tota, silleen on aina luottamaan, että kaikki menee hyvin, mutta sitten kerran, kerran mä aina sitten meidän veneen siellä alhaalla siellä, jossa meidän piilohyttiin, menin aina sinne nukkumaan. Muistan vaan, että mä heräsin sieltä, kun oli hirveä rysähdys kolina, mä lensin sinne kattoa lenn pään siihen ja sitten mä, mä nousin ylös. Niin, tätä, niin siellä oli sitten meidän tämä kuski oli sitten sammunut siihen ja ajanut kiveä Lapsi pitää se vanhempaa supersankarina, mm. Niin ajattelin, että, että ei meillä voi mitään ikinä tapahtua. Mm. Tämä kuulostaa tosiaan olevan hengenhätä ei, ei nyt sitä, mutta, mutta kuulostaa semmoista niin laiminlyöntiä. Joo, tilanne. Mutta onhan se, jos miettii, että itsekin on jäänyt yksin niin reilusti alaikäisenä, niin melko pienenä jätetty yksin kotiin ja ikinä ei voi tietää, mitä sieltä kotona vaikka kävisi. Että mitä jos syttyis, vaikka joku tulipalo tai mitä vaan, mutta ethän säkään, varmaan sun lapsia jättäisi ihan yksin Ai, kotiin. Niin. Ja kyllähän se on ihan heitteelle jättöä, mm. tilanne. Ja sit, sit sä oot ollut ihan yksin, niin. siis se on mun mielestä kuin, niinku, nousee karvat. Pystyy kun miettii tota. hän meni aluksi tosi hyvin ja sit, sit se alkoi menee niinku alaspäin, niin silleen, massia oli, niin meillä oli kaikenlaisia niin vermeitä. Esimerkiksi mä pääsin ihan pienenä kruisaaleen vesiskootterilla, että nämä muut parkkeerasivat johonkin satamaravintolaan ja mä pääsin sitten cruisailemaan sillä vesiskootterilla yhdeksänvuotiaana. Mä muistan, kun meni ihan täysin, se meni semmosia, joita siljäläineja, niin seurasin niitä, että ihan oh, crazy! Pikku <laughs> okay. löyttiin? Ja miettii, pahasti pahasta olisi voinut käydä. Niin, mutta siis mun mielestä se oli muun muassa siistinen Sitten mä olin jo taas sanoin, että, yes, että nyt mennään sinne. Niin, Siistiä mä pääsin ajan veskoottariin. Mä, mä, niinku, mä saan ajan koko päivän silleen. Joo. Ja. ja mullakin on sitä kokemusta, että sit saa niinku kivoja leluja ja mm. kaikkea kivaa mitä haluaa ja herkkuja ja muuta. Että vähän tuntui, että ehkä ostettiin myös sellaista huonoa omaa tuntoa pois sillä, että mulle tarjottiin sellaista niinku materiaa. Hävettiinkö sua ikinä se sun vanhemman? Jos oli vaikka kännissä tai... Pienempänä oli paljon niinku sellaista, että hän lähti vähän vailaamaan ja, ja me jäätiin sitten vaan jonnekin. Että, tata, mä luulen, että se olisi tullut sitten vähän, vähän myöhemmin ja just jos olisi niin kavereita tullut, tullut paikalle. Y yhän itse asiassa keissin mä muistan, kun mun kaveri tuli, tata, tuli käymään siellä meidän Landella ja, ja sitten mä joudun kyllä olemaan siitä, että niin ei tässä. Yritin jotenkin aina johdatella sitä muualle, että mennään, niinku, mennään tuonne. Niin mä Joo. tiesin, että jos nyt mennään sisätilahin, niin siellä jo yksi Joo. tyyppi lojuu lattialla tai jotain muuta. Niin, mm. niin, niin sitten niin kokeen keksin kaikkea, että me ei joutu yhtään siellä. Varmaan kyllä se tajus, että mistä oli, mistä oli kyse. Mm. Kun on asunut silleen, suht sanoa, pienellä paikkakunnalla, niin sitten on ollut sitä, että jotkut kaverit on vaikka nähnyt niin kuin vanhempaa kännissä jossakin. Joo. No ei nyt ehkä sekoilemassa, mutta kuitenkin, että on niinku huomannut, että hän ei nyt ole ihan skarppina, niin kyllä se tuntui tosi vaikealta ja ei silleen pystynyt kertomaan, että no, hänellä on ongelma. Että sitten vaan jotenkin vähän niinku mukana ehkä ja, hmm. ja sitten vähän niinku pimitti sen asian. Muistan myös vahvasti, että niinku saunasta alta ollaan monta kertaa jouduttu niin tämmönen nukahtanut se, ruho repiimellä alas niitä lauteita pitkin. Kauhea. Ei se kauhean kaunista katselta olla oh, semmoista, semmoista niinku, sammunutta henkilöä alastonta. Nyt tulee mieleen sellaisia tilanteita, että on ollut just jostain saunasta tullut ja just nuokkuu jossakin. Ja hyvä, että pysyy saunatakin tylin kiinni ja just ihan, ihan sekasi. Joo. Ja, ja sitten olisi se, että voisiko mennä nukkumaan tai... Niin. Näin, että se, on ky... ja se on tosi karua katseltavaa. Ihan, vaikka niin. kyseessä ei ole sama vanhempi. Niin niin kuka tahansa niin ei sellaista halua nähdä. Ja se, aikuinen on siinä kunnossa, että se ei pysty pitämään itsestään huolta, niin kenenkään lapsen ei pitäisi sellaista nähdä, koska aikuinen on siinä pitänyt lapsesta huolta niin. eikä toista päin. Niinpä. Ehkä just ei niin ikäisenä alkaa ottaa itsekin sitä etäisyyttä, ja just jätti menemättä johonkin tilaisuuksiin, vaikka ihan vain sen takia, että ei. Vähän niin kuin mielenosoituksena. Jostain? No ei se ollut ehkä tarkoituksella tuottaa pahaa mieltä toiselle, mutta tavallaan kun itsekin oli ollut niin, kokenut paljon pettymyksiä. Välillä aika, aika vaarallisia ja jälkeen jälkeenpäin ja aika sairaitakin tilanteita. Kyllä mä olisin tavannut, että mut olisi sijoitettu ihan ja. pois. Kun mulla ei ollut semmoista vaihtoehtoa, että mä olisin voinut mennä vaikka toiselle vanhemmalle tai jollekin lähisukulaiselle. Niin. Että että kyllä mä muistan, että mä silloinkin olen muuttanut aika nuorena pois kotoakin, just sen takia. Että kyllä mä varmasti olisin niistä, niin kun siitä tilanteesta halunnut pois jo aika nuorenakin, jos mä olisin voinut päästä. Mä menin sinne minne mut laitettiin, että ei, tätä... ei siinä olisi periaatteessa... No ehkä jos, jos toinen vanhemmista olisi saanut tietää se ajoissa, niin sitten meitä ei olisi päästetty sinne. Ja sitten on taas vältetty näistä asioista, tai ei olisi sitten ehkä ollut ollut niin paljon tämmöisiä juttu, että se, se nyt ehkä olisi ollut, mutta se ei ollut, se ei ollut mun päätettävissä, mm. koska ei joku nelivuotias voi sanoa sitä, ei kukaan kuuntele sua. Mm. Niin ehkä semmoinen niin pehmeä, pehmeä avunpyyntö voisi olla, että jollakin läheiselle sanoo, jos lähepiiristä yhtään löytyy ketään luotettavaa, niin silleen, että hän voisi ottaa sen niin puheeksi tämän ihmisen kanssa tai tota, miettiä, niin mitä ratkaisuja niitä on, että on kaikki jotenkin niin siihen tilanteeseen sidottu, että ei ole mitään yhtä ratkaisua. Mm -hmm. Että ehkä, ehkä pikkuialle paras olisi ollut ehdottomasti se, että sä päässyt pois sieltä mm -hmm. ja muua, kauas muualla. Mun tapauksessani, niin kun mulla oli niitä sisaruksia ja, ja sitten oli toinen vaihtoehto, niin ihan vaan että pääsee sitten siihen parempaan vaihtoehtoon. Mm -hmm. Tai mitä jos olisi joku iso vanhempi tai joku muu tuttu, mm. joka tietäisi sen verran tilanteesta, että sinne voisi mennä, jos on joku, että voisi vaikka soittaa, että nyt on muuten kotona vähän inhottavaa tilanne, just voinko tämä. tulla yöksi. Luo, luo sellaisia turvaverkostoja, Joo. johon voi sitten mennä, jos on, jos on niin kuin huono turvaton olo, niin mm. sitten voisi mennä sinne ja joku paikka, missä ei tarvitse olla turvaton Jos mä en olisi tavallaan päässyt tilanteesta pois, niin mä olisin halunnut vaan sen tiedon, että tää ei tule kestää ikuisesti tämä tilanne, että sulla tulee vielä helpompia aikoja ja sä selviät näistä. Ja myös just se, että älä kanna vastuuta siitä sun vanhemman tekemisestä, äläkä koe häpeää, että se ei ole sun häpeä. Että se on ihan, että alkoholismi on sairaus ja sun vanhempi on sairas ja sun tehtävä ei ole pitää huolta. Mä muistan, että oli joku sellainen tilanne, että että mulla oli jotakin ongelmia tyylin nukkumisen kanssa ja jotain, että mä kuumeilin tyylin koulussa, että mulla oli jotain oireita ja mä kävin terkkarilla ja tää terkkari kysyi jotakin mun kotioloista. Ja mä muistan, että mulla oli sellainen hetken, että nyt tämä olisi sellainen tilanne, missä mä voisin sanoa, että mulla itse asiassa ei oo kotona hyvä olla. Yeah. Mutta se oli tosi vaikeaa, se puhuminen ja mä päätin siinä tilanteessa, että mä en nyt pysty, se tuli niin yllättäen. Että mä en pystynyt puhua tästä, mm. mutta jos mä voisin nyt kuiskata, niin mä sanoisin, että, mm. että joko toi tilanne tai joku toinen, niin kerro siitä. Suomen laissahan lukee, että kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen kotiin ja, ja tätä, se on laitonta, että ei ole turvallista siellä kotona. Se mä mietin näin, että jos suojelää sitä vanhempaa ajattelee, että ei, tota, ei halua ikään kuin käräyttää häntä, niin, niin tässä tapahtuu niin paljon vääryyksiä, että, että se on se on jokaisen oikeus että että kotonaan kaikki hyvin, eli sit mm. ei mieti enää niinkään, että mitä tässä nyt seuraavaa miettii, vaan että pitää saada joku muutos aikaisemmin, näin, näin se ei voi olla. Ja todennäköisesti se vanhempikaan ei voi kauhean hyvin, mm. hän on sairas. Just näin ja parhaimmassa tapauksessa hän saa mm. siihen apua ja tota, sitten se juominen loppuisi ja, ja tota, mm. kaikki palaisi niin kuin hyväksi. Niin. Tuossa alla kuvauksissa, niin siellä on listattu eri paikkoja, josta voi löytää apua, chatti ja ne voi mennä kirjoittamaan ongelmista, jos ei halua puhua kenenkään kanssa, niin voi kirjoittaa ne. Listataan kaikki, mitä me tiedetään, tehdään semmoinen hieno, opas setti. Ja tosiaan voi anonyymistikin puhua erilaisissa nettiryhmissä ja chateissa. Ja et se on ja ihan se, turvallista. Se oikeasti auttaa, koska mm -hmm. sitten joku muu, joka voi jos ei edes tiedä, että onko tämä nyt ok, niin voi mennä kertomaan niitä juttuja ja sitten joku muu voi antaa sen jonkun toisen arvioitavaksi, että onko tämä normaalia ja nämä mitä me ollaan tässä sanottu, mitä meidän lapsuudessa tapahtui, niin ei ollut normaalia. Kommentoikaa myös tänne, kivasti tänne meidän kommenttikenttään. Meidän samankaltaisissa videoissa on tosi hyviä kommentteja. Tässä me ollaan toistemme apuna ja tukena, niin mietitään. samankaltaisia tyyppejä. Varmaan löytyy tosta kommenttikentältäkin, ja myös. Kaikki tervetuloa! <lacht> yes heippa! Moika! Nyt ruvetaan grillaan. Mikaelinin grilli. Mä kuura grillini. grilli, <lacht>